معجب فيها صراحة، أتمنى أقتني واحدة، لا يعني لا حصلت لي أو مثلا يعني صراحة فضلت على الإف جي حقي للأمانة عندي واحد زي هذا يعني بنسى الإف جي كامل، وحتى الجي تي آر 6 سلندر وما شاء الله تعطيك أداء يعني روعة مو لأن نيسان تعرف تصنع مكاين رياضية بحت، تصنع مكينة عندهم سيارات الأربع سلندر صراحة تقارنها في التيوتا تطلع 6 سلندر، لكن ما شاء الله معروفين في المحركات نيسان يعني يوم يقول لك مثلا 6 سلندر حتى كانك قاعد تكون في 8 سلندر حتى اذكر ان اللاند كروزر 8 سلندر على ايام الفتكات كان 270 حصان على عكس هنا 280 حصان كانت ماكينه اللاند كروزر 4700 8 سلندر 270 حصان هنا 280 مي حصان و6 سلندر ان نيسان تعرف تصنع محركات بطله